Uued enne Enneolematu terav nägemine! Võid vaadata, kuidas bakterid toimetavad. Saad näha kaugeid galaktikaid. Vaata maailma nagu supermees. Osta superprillid! Kui ma tuleksin sulle sellised prille müüma, siis kas sa ostaksid need? Kas sellised imeprille on üldse võimalik teha? Jah või ei? Noh, selles videos püüamegi sellele küsimusele vastuse leida. Aga mõtleme kõigepealt, mida me oleme valgusõpetuse teemade juures parem õppinud ja kas nendest teemadest võiks olla abi sellele küsimusele vastamisel. Näiteks me oleme õppinud selliseid nähtusi nagu läätsed ja kujutised. Kas neid teadmisi saaks kasutada brillide tööprinsiibi ja nägemise selgitamisel? Hm. No võib olla meile meenu, et ka meie oma silmad on lähtsed. Õigepoolest silma lähts on silma üks osa, aga mida see üldse tähend? Lätsedel oli selline omadus, et need kas koondavad või hajutavad valguskiiri. Silma lähts on kumer lääts ehk koondav lääts. Ehk kui me tulevad paralleelse valguskiired siia lähtsele, siis kuidas nad edasi levivad? Kas niimoodi või opis niimoodi? Kui on koondav lähts, siis ikka koondub, eks ole? Ja see tähendab seda, et kui meil silmake vaatab mingit objekti, Näiteks küünalt, siis lääts koondab sellelt objektilt tulevat valgust. Aga lihtsuse huvides võtame jälle kolm punkti ja igast punktist kolm kiiret. Selleks, et ma küünalt näeksin, peavad siit punktis lähtuvad kiired koonduma siin võrkkkestal ja siit punktist lähtuvad kiired siin. Ja niimoodi tekib kestale kujutis. Aga nüüd läetsadega kaasnes veel selline mõiste nagu fookus. Mis see oli? Kui me tulevad kumer läätse suunas paralleelsed kiired, siis fookus on see punkt, kus läätse läbinud valguskiired koonduvad. Aga otame praegu küünla leegi juures tulevad kiired, mis läbivad silma läätse. Mis sa arvad, kas ma näen küünla leegi teravana? Õige vastus on jah, sest kiirde koondumispunkt langeb just silma kestale. Aga mis juhtub siis, kui ma nihutan küünla leegi hästi lähedale? No, kõigepealt see võib muidugi lõppeda mõõdetushaavadega. Aga oletame lihtsalt, et õnnestub õhutult küll nii lähedale tuua. Me näeme, et kiired koonduvad kuhugi sinna võrkesta taha. Kas me nüüd ei näe mitte midagi? Näeme ikka, aga ei näe teravalt. Kujutis on kõnekeeli öeldes fookusest väljas. Ehk siis kiired ei koondu võrkestal. Ilmselt oled isegi kokku puutunud sellega, et midagi väga lähedalt vaarates läheb pilt uduseks. Aga mis sa arvad, mis juhtub, kui nihutada küünal kaugele? Kas sünd on ka see, et küünal muutub buduseks? Tegelikult, kui mul on normaal nägemine, siis ma näen ka kaugele teravalt. Kujutus tekib ikka võrkestale. Aga võiks arvata, et oot, oot, kui väga lähedalt parates tekis kujutus võrkesta taha, siis nüüd peaks ju tekima võrkesta ette. Aga siin tuleb arvestada seda, et silma fookus fookuskaugust on võimalik muuta. Nimelt on meil imelised abilised nagu silma lihased, mis suudavad vajaduse silmalehetsa kuju muuta. Silma lihased pingutades läheb silmalehets kumeramaks ning lihased lõdvestades vähem kumeraks. Nii muutub ka fookus kaugus. Ja vastavalt sellele tekib normaal nägiel ikka kujutis silma võrk Näiteks oletame, et ma vaatan meetri kaugusele. Fookus langeb võrk Kõik on hästi. Näen teravalt. Aga nüüd ma tahan pöörata pilgu kaugusse, 20 meetri peale. Kui midagi ei muutuks, tekiks fookus võrkesta ette. Ja selleks silma lihas muudab lähedse kuju, et seda kompenseerida. Aga liiga lähedal ja liiga kaugel asuvad objektide jaoks sellest ei piisa. Inimesel võivad esineda ka sellised nägemishäired nagu lühinägelikus ja kaugnägelikus. Mis sa arvad, kumb joonist tähistab kumba? see vasakpoolne täistab lühinägelikust. Lühinägelikus tähendab siis seda, et inimene näeb selgelt küll lähedal asuvaid objekte, aga ei näe kaugele. Kaugel paiknevate asjade suhtes tekib tal fookus võrkesta ette. Ja see teine joonis kujutab siis kaugnägelikust. See tähendab, et inimene näeb selgelt üllatusüllatus üllatus kaugele. Ja lähedale vaatamisel tekib tal aga fookus võrkesta taha. Näiteks võib pole sinu vanaema või vana vajavad lugemiseks brille. Vanemate inimestel on ju lihased nõrgemad. ja see tõttu ei jõua silma lihas läätse kumeraks pingutada ja tulemuseks ongi kaugnägelikus. Õnneks saab füüsika lühie kaugnägijatele abiks olla. No kuidas? Nimelt me võime siia silma läätsed ette panna veel ühed lähtsed, ehk siis prillid, Ja saamegi sellise lähtuse nagu Lead lääts. Kui ma panen kaks kummer lähtse siis esimene lähts koondab natuke valgus kiiri ja teine koondab neid veel omakorda, veel rohkem. Nii et kokkuvõttes kiirte koondumispunkt tuleb silma lähtsele lähemale. Kui meil oleksid paraleelsed kiired, siis fookus kaugus lüheneks. Ehk siis kumer lähtsadega brillid võiksid olla head just kaug nägijale. Ehk näiteks vanaemale vanaisale, kes tahavad näha ka lähedal asuvaid objekte. Enne tekis neil lähedale vaadates fookus võrkesta taha, aga kui me paneme kumer lähedsedega ette, siis oba! Pilt on fookuses. Ja mis sa arvad, millised brillid võiksid olla head siis lühinegi jälle, kui ta tahab kaugele vaadata? Eks ikka nõgus lähedsedega Sest temal oli enne see häda, et kiired koondusid võrkesta ette. Aga nõguslaed hajutab, nii et kokkuvõttes kiired koonduvad täpselt võrk kestal. Aga selleks, et lühivõi kaugnägijat aidata, tea, on vaja teada mitte ainult läätse kuju, vaid ka nende brillide tugevust. Füüsikas on olulisel kohal ka igasuguste suuruste mõõtmine, kui suur või kui raske või kui tugev miski asi on. Ja siin läätsede puhul saamegi küsida, et kui tugev mingi laed on. Ehk kui tugevasti ta valgust koondab. Selle jaoks mõõdetakse sellist arm näitejad nagu optiline tugevus D. Ja see on fookuskauguse pöördarv. Ehk optiline tugevus on üks jagatud fookuskaugusega meetrites. Ühik, milles lähtseoptilist tugevus mõõdetakse, on dioptria. Ehk siis lääts, mille fookuskauguseks on 1 meeter, on ühe tugevuna lääts. Kui oleks 2 meetrit, siis oleks nõrgem lähts oleks pooled dioptria, ehk 0,5 dioptria tugevuna lähts. Kui ma panen kaks kumer lähtse järjestiku, siis esimene lähts koondab natuke valgus kiiri ja teine koondab neid veel omakorda, veel rohkem. Ja kui me liidame kaks lähtse, tekitame nii-öelda liit lähtse, siis me liidame ka nende lähtsede optilised tugevused. Näiteks, kui ühe lähtse optiliseks tugevuseks on üks dioptria ja teisel 0,5 dioptriat, siis kokku saame 1,5 kioptirelt. Aga mis juhtub, kui me paneksime järjestiku ühe kumerläädse ja ühe nõgusläädse? Nõguslääts ju hajutab, mitte ei koonda. Ja kui me mõdame tema fookus kaugust, siis see on miinuses. Ja miinus sellepärast, et fookus tekkis tal hoopis teisele poole lähtse. Ehk siis tema optiline tugevus tuleb ka kokkuleppeliselt negatiivne. Ja mis saab, kui me liidame näiteks kumärlähdse 1 ja nõgusläätse miinus 1 dioptriat? Siis tuleb ju null. Nad tasandavad üksteist ära, sest 1 1 on 0. Ja nii ongi. Üks koondab alguskiiri ja teine jälle hajutab. Selle pärast ongi kokkulepe, et lühinägi ja prille nimetatakse miinusprillideks, sest nendes on nõguslähdsed ja kaugnägi ja prille sest nendes on kumärlähdsed. Aga tuleme nüüd tagasi nende superprillide juurde. Kas meil oleks võimalik luua sellised brillid, millega saab normaal nägi ja panna nägema paremini, kui silma lihase looduslikud piirit seda võimaldavad? Nimoodi, et näed ühe aegselt üli väikesi asju, näiteks baktereid ning samas ka üli asju, nagu näiteks galaktikaid või planeete. No, ühe lihtsa lähtsega ei ole seda võimalik saavutada. Kui sa tahad hästi väikseid asju näha, siis see on sisuliselt sama, mis hästi lähedale vaatamine. Ja see peab panema ette väga kumera läetse. Aga siis sa ei näeks sellegi kaugele, sest kauge eseme kujutis tekiks võrkesta ette. Aga mis siis, kui nende prillide läets kuidagi ise kuju muudaks? Nii nagu meie silma läetsele suudab teha? Siis oleks see juba natuke mõeldav. Aga selleks, et näha näiteks kauged laktikaid, on meil vaja koondada seda kauget hajusat valgust. Ja selle jaoks on meil vaja päris võimast läetse. No sellist vannisuurust läätse. Ja sellise fookuskaugus oleks mitu-mitu meetrit. Ehk siis, kui sa tahad näha teravat pilti näiteks mõnest taevakehast, siis kuidas see siis välja näeks? Need vannisuuruste prillidega läätsed peaksid asuma sinu silma võrkestast mitme meetri kaugusel ja nende otsa tuleks veel ühendada omakorda veel üks lääts, mida nimetatakse okulaariks Ja kokku nimetatakse seda teleskoobiks. Nii et kui me tahame ikkagi baktereid ja galaktikaid padelda, siis ei piisa ainult ühest peenikesest lähtsest, vaid meil on vaja ikka palju võimsamaid optilisi süsteeme. Sest ega mikroskoop pole ilma asjad just selline nagu see on. Ja üldiselt sellised brillid, mille otsast tolkneb mitmekilane mikroskoop või mulli suurune teleskoop, ei oleks vist kõige seksikem vaatepilt. Rääkki sellest, et noh, kuidas sa sellised brillil üldse kannaksid? Kokkuvõtteks, mida me siis teada saime? Inimese silmas on kumer läts, mis koondab valguse võrkestale. Lühinägelikus on nägemise mille korral kaugel asuvad objektid ei paista teravad, sest neilt tuleb valgus läbib silma lätse ning kujutus tegib võrkesta ette. Samas kaugnägelikkuse korral ei näe inimene selgelt lähedal asuvaid objekte. See tuleneb sellest, et lähedal asuvate objektide kujutis tekib võrkesta taha.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 suuri kindlasti kodulehte practical.ee.